اشتركوا <تسأل> <تصفيق> لا <تسأل> <والله> الله, <تسأل> الله الله السلام <تسأل> <تسأل> عليكم جميعا من قناة مهندس جيمر. معكم سامسرش ويا فعل كميلا قناتهم تحت في صندوق الوصف وحطوا لا تنسوا زر اللايك وشير والسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان انساكم كل الديب الناس الحقيقيه طبعا نشوف حصري على قناتي طبعا هذا ما... قناه رح تصور على قناه مونتسكرايبوت تصور على قناتهم آه؟ وصلوا اكبر عدد مشتركين وكل شيء آه؟ وخلينا نبلش لا قناتي في الوصف غصب عنه طبعا وين هو تحت في الديسكريبشن وخلينا نبلش بالانترو خليكم مع الانترو رجعنا لكم طبعا هي سكنات نساماي رايمان شوي انا رايمان انا لوز فوركس وعبود ويشانك انا شو اسمه شوي انا ويشانك شو كيف يعني انا اللي بن البلاير 2 هم شو اسمه انا بلاير 1 اسامه بلاير 2 يعني آه. انا بتفرج أيوه من شاشتك روح بس تفرج من اي شاشة. انا عبود اقرب لانه عبد الله هيك غير إيه. كيف طبعا انا اسمي سامه يلا حط شكرا جبت معلومه بدي اكون فلكي يعني. خضراء يلا اسامه بابا على الجديد على المابل الجديد مين <تصفيق> ما بديش اسب يحط المروندوم عادي <تصفيق> حيطلع <تصفيق> حي ما بدي جديد طب اي وحده اللي بتطخ؟ ها هاي اي وحده؟ هاي او هاي, هاي. اختار وحده هاي او هاي <تصفيق> دائره دائره اعمل اللي هي دائره طبعا انا بلعب تحكيمات بلاي ستيشن ايدي بلاي ستيشن, <تصفيق> بل ستيشن 2 عادي حكينا بنستفيد منهن يلا بدي السلاح الثاني كنت يي نزيد اغير احط السلاح الثاني ايش ايد؟ شو لي شو هيك الايجابيات؟ لا لا حلوه حلوه انا مش عارف خلص عرفت كيف اسألك انا راينو في اه هاي التبتيلي اللي ببدل السلاح هيك فيوم لا بدي السلاح الثانية هاها بعمل لي لايك ايوه بدي. ايوه اه شيت طبعا كلنا ثلاث ثلاثات طلعوا يا جماعة انا بعمل هاي فوق عشان شو بلاير نيم تحت أيوه. هم والله اعملها اعملها اعملها اعملها ليه؟ شوفوا نشوف اسمعنا طيب. طيب. محمد بنت ضلك عامل كتاب. لا ما فاضي. مين محمد بنت كمان <تضحن> انت هيك لقبك. <تضحن> طبعا هو اسمه محمد اسامه هو عبد الرحمن. شكرا جبت بالو جديدة. انا دايما بحكي معكم عبد الرحمن يعني. اوله في حياتي حكيتها. لا ولا عمرك انا دايما. <تضحن> انت دايما بتحكيها كشفت ام اسمي. انت فضيحة. يا زلمة انا اسمك حلو. <تضحن> انت مين مين الازرق؟ أنا. انا انا انا الاصفر. مين الاصفر اللي طيرني؟ ما بعرفش يلعب الاصفر. حمودي تايم. حمودي تايم. انا الازرق. اتس تايم. اتس جعفر تايم مسمي حالي في الديسكورد. <تصفيق> لا زمان هي. والله قامت طبعا يا جماعه وصلوا هذا الفيديو اعلى عدد لايكات وبشوفكم في <تصفيق> الفيديو. حنصور فيديو ثاني على قناتي برول <تصفيق> اه. ادك دم. ليه برول لا يسموه روبلوكس؟ روبلوكس. <تصفيق> روبلوكس؟ روبلوكس. <تصفيق> روبلوكس. اسامه ما بقدر العب روبلوكس. عادي انا يعني طبعا عندنا اسم معين لروبلوكس اسمه روبل كيس كلنا. طبعا ندور عشان اطلع اصور فيديو لا قنات الفريق في صندوق الوصف لا لا لا والله ما انا قاعد 600 ساعه امنتج بتفك كم ساعه بقعد امنتج لا 3 دقائق 3 دقائق يا ناس والله يا ريت مره قعدت 8 ست ساعات مش عارف العب طلع لا الك لا العب انا تعرف تلعب أه؟ على الكيبورد والماوس لا لا بلعب على الايدي سلس بس انا مش منتبه انا ما ابغى الشاشه بايدي خلاص انت انا عارف حمودي التايم تايم يا جماعه يا يا انا ثلاثه يا ما نواب طبعا جماعه يا ثلاثه طبعا يا جماعه الفيديو لايك سوال والله لو ايش؟ لو عندي 100000 ما بوصل كيف كيف كيف انت بتعرف شو طب ما حدا المقطع قول هلا تحشيش مع الشباب قناتي بس انت اول رابط لا انت دوشت اهلي خلص طيب قناتك ثاني رابط جعفر تايم اول رابط بنوصل نوصل ثلاثين لايك قناة اول رابط بفوز رابط اول واحد احلف احنا الجيم الجاي بفوز اللي بفوز قناتي رابط انا ليه ما ننزل فيديوهات على شو اسبورت لا <تصفيق> القوم لا <تصحف> طبعا حمودي تايم انا فايز. جعفر أوه. ليه انتوا بتغنوا يا اخوان انا وياك من غير اسدغير سكنات مش دغير سكنات غير اسام ساما ساما اعمل الدائرة اعمل الدائرة استنى عندي محمد بن نزل لتحت اسم محمد شوف محمد بن عادي عمل هاي هاي هاي حي. احلى هيك احلى احكي لك ليه هاي أه. السكنه عيرت السلاح انا هيك أه بحكي لك استنى، لو كيف تقدر تغير لونك؟ ما بقدرش. اه, آه هي بقدرش. مالك يا حبيبي؟ انا, أنا بدي اصور فيديو عن قناتي. بني بقتله. طب انت بقت ما بتصور الحمد لله مش بني. بكل... بني. اكتبوا لي في <تصفيق> لا لا لا اخضر ما بفرقش. اكتبوا لي في الكومنتات شو بدكم الناس تصور لكم فيديوهات ما بقدر اغير. دي اصفر انا ليه ما بقدر؟ قاعدين بنصور على الكاميرا احنا طبعا. لوني اورانج. لا قاعدين نصور على الكاميرا احنا طبعا. كاميرا مين بالله؟ كاميرتك يعني ايش؟ الماب الجديد شباب الماب الجديد. مين؟ <تصفيق> <تصفيق> يارباني يارباني يارباني يارباني يارباني يا رب انا يا رب انا يا رب انا في يا الله ترى ابو ابو تعرف تسوي هاي ايش هاي بتقلي توط الدبي اي شو الدبي اي هاي صراحة نضحك والله وانا فكرت عليها كلله طبعا بلعبت حمودي ثاني طيب ما رحت عشان ما اسوت خربانه طيب مش خربانه الليك ليك ان شاء الله ليك ليك الاردن بينك بتقص الفيديو اليوم ولا بكره لا اليوم يا حبيبي حسب المونتاج كمان انت انتش 24 ساعه قصيدي سميني الفاضي بمنتج 24 ساعه انت بمنتج بمنتج يومين يومين يومين يا حبيبي 4 ساعات 4 ساعات اقل شيء يا بس اكثر لو في لعب بدكم اياه بدكم المنتج الجوم هاي مع ابو ابو 10 ليرات 4 منتج 10 ليرات 10 ليرات في اليوم <تصفيق> انا بعرف منتج يعني صرت علمني شكرا علمت طلعوا صندوق طلعوا صندوق كم قناتي والله في ناس بقول لك اشترك بالقناه وبحط رابط قناته الانتساب في القناه مش الانتساب لا اشتراك عادي سبسكرايب يكون عندي فوق ال 100000؟ شو 10,000 عشان الانتساب 10,000 عشان الانتساب بحكي لكم قناه تصير بالوصف ساما ما تتهبل بلاش والله ما ينزل فيديو على اليوتيوب في عندك نازل انستغرام اه, <تصفيق> <تصفيق> آه انستغرامي يا جماعه مش بالوصف لانه ما عنديش انستغرام آه ليه ما اعمل انستغرام وتيك توك زي وسامه انا عندي تيك توك هو الريد عندي انستغرام بس ليه ما اعمل انستغرام كمان انت صدقه انا عندي تيك توك عندي 110 متابعين طب ايون تك انا إيش اعمل نزل فيديو جديد شوفوه اه عم بعمل ردت فيه على فيديوهات التيك توك بلاش ما يذغروني والله <تصفيق> لو تعرف وسامه <تصفيق> عامل ثلاث فيديوهات ردت فعل على على مقاطع التيك توك وعملت مقاطع ثلاث بعد بس لو انا تافه زي اسامه بنزل رده فعلي على مقاطع ابوي طبعا يا جماعه رابط قناه ابوي في الديسكريبت باقي لو انا تابع زيك ابو يوتيوبر يا جماعه الله يحييك بابا كل الحب لك بس ما ححبك اسم قناتي وعبقر عادي طيب ايزي قناة ابوي بس لا لا بلاش افتح مع ابوي وعائلتي انسي ما هو حقها وخلص بدك تفتحهم زيي لا بس ابوي يعني الاسم خلص خلص يا اخوان قبل ما ابوي فريمات عندي 62 متى توقف تضحك فريمات عندي 43 حرام حط 73 كيف اعرفها؟ قناة ابوي بصندوق والله جد بحطها انا سكران بعدين تستعملوا الجماعه انه هيك انه انا ما بمزح عم عمو الجماعه لا لا شو بحكي انا قاعد احط روابط زين كمان انا قاعد احط روابط زين ما عنده قناه حكيت له عندك قناه ايوه بعيط ضعك كثر عيط انا ماسكك اذا ما في عالمسك مش انا زين عندي اربع مليون كوبي رايت ابوي ما بعطيني كوبي رايت الحمد لله لانه انا ابوك والله ما بحكي اسمه عبد الله شلش ليه ليه ليه ليه؟ فرحت اسمي الكامل طبعا قرات ابو اسمي ايه اسم استحمودي تايم محمد بهاء الدين شلش انا طبعا احمد زهير مسعود ما شلش طبعا ما بعرف ليه مسمي حاله شلش احنا شلش هو مو شلش ما بعرف ليه لي. شلش رابط قناه الفريق مش طبعا طبعًا, يعني. طبعا حاب ابوه عنده يمكن سبسكرايب خلينا عنده, الف <تصفيق> عنده ألفين فيوز تخيل طبعًا اكثر طبعًا من كل الوصف لا ب... لا لا والله ما بحط مش موجوده قناتي مش موجوده عادي شكرا لا, لا طبعا انا على واحد فيهم عندي سبسكرايب لان انا مختلفه انا طبعا أتسعمل أتسعمل الفيديو شو اسمه تحشيش مع الشباب رول هلا تحشيش مع <تصفيق> <لا> الشباب <تصفيق> <خسدني> <تصفيق> مع الشباب حدي كيف تحدي يقول اللي بخسر بكتب تحدي وضحك مع الشباب رابط الفيديو اسم الفيديو براول شباب مع الشباب هو تح... جس... تحدي كمان آه شباب اذا لا لا لا لا لا, لا... لا... مش باريش <مش برسة> الفيديو الموضوع... <برسة> موضوع... برض... ما ببلش لا نبلش احمر يا حبيبي استنى عبود عبود استنى هسه اذا خسرت انت وسامى خسرت مره الثالث وانت مره ثالثه اه اللي بخسر لا انا شو مره الثالث مرتين الثانيه يا حبيبي انا نبلش من هسه خلينا نلعب ثلاثه يو طيب الذابق يوم المقر... هذا الجيم بس خلص لا اللي بيخسر بخل... الاخير بوكل فلفل بوكل بس لقمه لا كامل كامل جيم. جيم. جيم. ف... جيم واحد بس خلص الفيديو بيطلع تويت في الكامل في الكامل في الكامل صغير كامل لكم اياه على كاميرا اسامه حيكون هيك ما بعرف كيف بس, بس يلا اه كاميرتك طيب حنصوري... يعني الفيديو بس... على قناتي طبعا حيكون الفيديو لا, الفيديو لا, لا على قناتي هيك على قناتي انا, أنا. من نفس هذا اللي. لا بدنا نعمله على قناتي اشتركوا بقناه حمودي تايم حينزل عليها عليها ان شاء الله وصل الفيديو 4 مليون لايك يلا يا جماعه يلا خلينا مع الجيم الاخير حاسم خليكم مع الجيم الاخير والحاسم ورجعنا لكم يا بالجيم <تصفيق> الثالث والاخير طبعا شوف المقطع هاي صوت هاي. <تصفيق> <تصفيق> إن المقطع هاي ايش مشكله انه مقطع هاي المشكله طبعا الفيديو راح ينزل على قناه سامشرش لساته صعب كف ما بدي احكي ليش بس بكره في الحاجه 1 مليون ليه انت صورتك 1 مليون طبعا ده وصل حمود شو لا ده وصل لحمود شو بس 700 مشترك في جابوي جابوي مين يا ابني مين انا عدلني قد ايش اللي عامل دع عن عن ابعد عن داربي اكن اكن احلى كوبرايت في العالم الله يلعنها هسه خسرت قلب من حياتني <تصفيق> يا رب أبودي يكون الثالث ليه؟ عشان قناة الفلفل يعني اول حبيدي. ما يخلص الفيديو نشوف قناة تحدي الفلفل على قناة مين؟ على قناة انا قناته لسه هذا مش تحدي الفلفل لا تحدي الفلفل لا تحدي الفلفل قسما بالله المتابعين حكينا حكينا لا لا بالمونتاج بتشوفها بالمونتاج بالمونتاج حكينا ما... لا انت حكيت على قناتك على و... قناتي التحدي, لا التحدي لا. العقاب يا حمار لا العقاب. والله على قناتي العقاب حكينا لا العقاب لا. نهايه الفيديو انا اخاف نعمل كمان تحدي فلفلان مش فلان يعني. ع... اذا هيك العقاب نهايه الفيديو ما راح احطه على قناتك عشان يكون في الجاي شو نندمجوا يعني؟ اه بدمجوا والله بيطلع مده الفيديو طيب نص ساعه كيف بس جيم هذا الجيم الاخير بس طبعا, طبعا انا مش حموت يعني انا صار لي ساعه بنفند مش حتموت اصلا شوفي مش حموت بشوفكم في الفيديو الجاي سلام أنا تن تن معلش بدكم اغيركم مقدمتي اسميها انا الشيخ سام سلام هلا والله حبايبي الجيل انا حفقكم في فيديو جديد ما هي نفسها أحب أحب مش اناش او حباي هلا والله حبايب الرب استغفر الله استغفر الله والله لا لا عادي مقدم احنا بنحب حبايب الرب جد اه صح الله بحبهم يعني خلص فكرت هاتك مقدمة حلوة بس لا يعني مقدمتي هلا والله معكم سام شلش بفيديو جديد لا لا هيك سرقت مقدمتي لا. اه صح جماعة في كثير ناس سألوني ايش اسم الجيش؟ جيش هستاج جيمر انا اسمي جيش جيش شام شلش ايش عم شام شلش سام انا اسمي انا اسمي طبعا جيش الاوقات انا خفت انا لانه تايم اه صح عشان طيب تصير قاعد في عندنا مطعم اسمه شاورما تايم في عندنا شاورما آه والله <تصفيق> لا انا ببيع فيديوهات اه والله زي مسروقه ولا ايش بيشكم جمارك ولا جمله <تصفيق> على الجمارك بتبيع على راسي تحياتي لك ابو شعر <تصفيق> ايوه شعري انت المشكله بلاش احكي احكي لكم يا جماعه سر على قناتي اسامه اصلع إيه طيب؟ هي اصلع آه يا جماعه ابو آه قنا لا مش ابو قنا انا ان شاء كل فيس كام مطفي وا... والله بنزل الفيديو مش أنت عمودي طاي عندي شو لا عارف أنا أنا ما عندي لا <تصفيق> سم سم <عاجب>. لا والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله خلاص اطلع برا امي اللعبة. بأشوفكم تكمل عقلات عقلات عبود. أوي. شو أي هاي خلاص جبولد. يلا بأشوفكم <تصفيق> يلا. خلص الحين الحين هيك يلا, يلا بأشوفكم في الفيديو الجاي التكملة <تصفيق> مين سو كده لو إني بس بالإيد تعتو هيك لما طبعا التكمله على قناة مين لا لا والله. قناة دا مين ذيك ما راحوا كلش. مش في التكملة ما ترد على سامنتي. واحدة بس ما ترد عليها. ذاك آخر الفيديو. أه؟, اه لا لا أنا بنعمل تحدي على قناتي خلص تحدي على قناتي طب تحدي على قناة لا تنسوا لايك شير سبسكرايب رح يكون تحدي على قناة ستعمود دايم خلاطة اول رابط او ثاني رابط بشوفكم في الفيديو الجاية يلا السلام, السلام.